Demokrati er deltagelse. Er alt for vigtigt til at overlade til politikere alene? Jeg tror faktisk, at det er sådan, det er.